ازاي تعرف توقيت قراءة الرسائل على الواتساب والماسنجر؟ هنبدأ الأول على الواتساب من مثلا محمد أحمد فاضل عايز أعرف توقيت قراءة الرسائل معنى كده اننا أنا اللي باعت الرسالة أنا مثلا باعت رسالة فوق اهي فأنا هدوس عليها لازم تدوس عليها ضغطة مطولة وبعدين هتروح دايس على التلات نقط اللي فوق دولت دولت تمام؟ وبعد ما ندوس عليهم هتلاقي كمية معلومات تدوس عليها ايه بقى ده؟ قال لك قرأت 9 فبراير الساعة 10:45 مساءً وتم تسليمها 9 فبراير 10:40، ايه ده؟ يعني هو كان قافل ساعتها، ده كده دليل ان هو كان قافل، تمام؟ ايه اتبعتت آه 40 اتقرأت آه 45، او ممكن يكون فاتح برضه تمام؟ بس هو ايه ما فتحش الرسائل غير متأخر، تمام؟ طيب آه نفس الكلام الريكورد، الريكورد اللي تحته دوت ادوس ضغطة مطولة عايز اعرف بقى هو شافه وسمعه امتى؟ واروح دايس بقى فين؟ هندوس على علامة التعجب ديت، دوسنا عليها فبيصوا بيقول لك ايه؟ ات... اه تم تسليمها طبعا 9 فبراير الساعة 10 و40 تمت المشاهدة 10 و 45 الاستماع 5... 10 و 45 يعني هو يكون شاف ال... الريكورد وما سمعوش انا عايز اعرف بقى هو سمعه امتى فكمان جايب لنا التوقيت بالدقيقة تمام اليوم والدقيقة طيب دوت لو محادثه عاديه مع شخص اي شخص على الواتساب ما طب ممكن جروب هل الجروب اعرف طب بس قبل ما ننتقل عايزين نفهم حاجه انا مش هعرف اشوف توقيت رسائل غير حقتي انا بس يعني هي الرسائل بتاعته ما اعرفش ندوس مثلا على رساله دي لقطة مطوله بص هيجيب لي ايه طيب انا كان جرب ندوس على الثلاث نقط مفيش غير نسخ وابلاغ جاي منسخ الرساله كده هاخدها كوبي يأم ابلاغ فما فيش خالص معلومات تمام المعلومات ديت الرسالة اللي انا باعتها تمام نرجع نخش بقى على جروب مثلا الجروب دوت انا طبعا برضو معرفش اشوف اي رسالة غير الرسالة اللي انا باعتها انا باعت رسالة فوقها مثلا انت تلاقيت الكلام ده ادوس على ضغطه مطولة واشوف ادوس على التلات نقط واشوف كلمة معلومات قل قراءها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا الناس دو كلهم قراوهم تمام وقال لك بقى ايه الساعة كام وكلام دوت حلو قوي يبقى ايه كده انا عرفت مين الناس اللي قرأت يبقى الفايدة هنا في الجروب ان انا اعرف مين الناس اللي قرأت الرسائل طبعا الجروب فيه ناس كتير فانا مش عارف مين اللي قرأ ومين اللي ما قراش ونخلي بالنا ان هو برده برضو... تعالى ندوس تاني ونخلي بالنا ان فيه ناس بيكون استلمتها ولسه ما شافتهاش فانا بعرف مين اللي ما شافهاش برده يعني احنا لما نخرج كده ونطلع كده بسم الله ما شاء الله تمام اه استلمها كلمه استلمها ديت يعني لسه مهوم ما شافوهاش تمام يبقى الاشخاص دول كلهم لسه ما شافوهاش واللي فوق كلهم شافوها تمام كده فهمنا نعرف ازاي ده في الجروب طبعا جروب زي ده طبعا انا مش عارف اشوف حاجه انا اصلا ما اقدرش ابعت حاجه هنا انا ما اقدرش ابعت اي حاجه تمام فمش هعرف اشوف طبعا قراءه رسائل لاي حاجه من اساسه كده احنا عرفنا الجروب بتاع الواتساب وعرفنا بتاع المحادثه العاديه ولو انا بعت برضو رساله يعني مثلا هنا هبعت مثلا نقط تمام وهدوس عليها واشوف توقيت قراءه الرسائل بص المعلومات اللي هيديها لك ايه قرات تم التسليم مش بعت لك اي معلومات خالص ليه لان هو اصلا لسه مخدهاش. ما ما تم تسليم يعني هي وصلته تم التسليم يعني هي وصلته فتح نت ووصلته فالمفروض هتظهر ايه علامتين اللي احنا عارفينهم العلامتين الصوت دول طبعا مفيش اي حاجه ظهرت وهنا القراي بيقول بيقولك العلامه يعني بتاعه اللي هي العلامتين الزرقاء وعلامه التسليم ديت هو ولا تم تسليمها ولا تم قراءتها عشان كده مش مديك اي معلومات خالص تمام نروح بقى على بتاعه الماسنجر ازاي نعرف توقيت قراءه الرسائل في الماسنجر وقبل ما نروح كده ما تنساش تعمل اللايك وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك عشان ده يساعدنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر دخلنا على الماسنجر مثلا محادثه مع الشخص دوت ادي محادثه فاحنا هنعمل ايه؟ عايزين نشوف توقيت قراءه الرسائل انا بعتت الرساله ديت لا فانا هدوس عليها تمام؟ دوس عليها بس دوس عاديه يعني ايه ضغطه بس كده بص قال لك ايه؟ تمت المشاهده خمسة و13 مساء انا بعتها النهارده تمام؟ تبقى ايه؟ شافها امتى؟ خمسة و13 طيب واحد تاني عايز يشوف مثلا هو بعت الرساله بتاعت 0 و10 ديت انا عايز اعرف هو بعتها امتى؟ هو بعتها امتى؟ يعني احنا عرفنا ان هو شاف الرساله ديت 5 و13، برضه نفس الكلام هتضغط ضغطه كده هتقول لي ايه ده مكتوب تحتها تمت المشاهده بس، هقول لك لا بص فوقيها كلمه 5 و13، هو يعني برضه بعتها 5 و انت لو ضغطت كده رقم الساعه تختفي مختفي كدا ده هتختفي بص المحادثه العاديه مختفيه اهو، لما تضغط عليها كده ده كده هو بعتها امتى؟ لو انا ضغطت هنا دوت كده هو شافها امتى؟ نفس الكلام برضه، لو انا بعت مثلا لو ضغطت على ايه الرساله بتاعته ديت هيقول لك هي تمت المشاهده، انا شفتها يعني والكلام ده و ايه 5 و12 وبكده الفيديو بتاعنا خلص النهارده ما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناه لو انت مش مشترك واكتب لنا رايك في التعليقات ولو عايز اي فيديو نعمله اكتب فكره الفيديو وان شاء الله نعمله في اقرب وقت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته